Strážníci městské policie Hradec Králové řeší v lokalitě Starého města denně desítky přestupků, kdy řidiči parkujících vozidel porušují pravidla silničního provozu. Nejčastěji se jedná o nezaplacení parkovacího poplatku, parkování mimo vyznačená stání nebo parkování na vyhrazených místech pro držitele parkovacích karet. Pravidla porušují i někteří řidiči zásobování, kteří se neřídí určenými a vyhrazenými časy. V neposlední řadě strážnici odhalují řidiče, kteří zneužívají vyhrazená parkovací místa pro invalidy. Strážnici při své činnosti často odhalují případy, kdy řidiči nemají svá vozidla označena platným parkovacím průkazem pro postižené a stojí na vyhrazených místech pro invalidy. V těchto případech, se dá o podezření ze zneužití tohoto průkazu, tato vozidla zadokumentují, případně dořeší na místě jejich řidiče. Karty, opravňující k parkování na těchto místech, bývají propadlé, s neúplnými údají nebo i sfalšované. V případě prokázání, že řidič kartu sfalšoval nebo ji zneužil, mu hrozí pokuta ve výši 5 až 10 tisíc korun. Ve třech zjištěných případech se naštěstí jednalo o právoplatné držitele průkazu, jen si nezajistili po ukončení platnosti jeho výměnu. Byli tak jen poučeni. Strážníci včera během dvou hodin odhalili 29 přestupků proti pravidlům silničního provozu. Z toho 18 krát bylo nasazeno blokovací zařízení takzvaná botička. Ve třech případech došlo k zahájení odstahu vozidel, které stály neoprávněně na vyhrazených místech. Ke dvěma se ale stačily řidiči dostavit ještě před odjezdem odstahového vozidla. Připomínáme, že nedaleko Velkého náměstí je možné kdykoliv pohodlně zaparkovat v parkovacích domech. Jeden se nachází v bývalém pivovaru a druhý v gajerových kasárnách. V obou případech je parkování levnější než přímo na náměstí, kde je navíc především v době obědu kapacita parkovacích míst často vyčerpána.